No, to je otázka, to je asi ta nejtěžší otázka a rád bych dělal auditora. Je otázka, jestli jít do nějaké větší firmy, menší. Já bych pořád rád chtěl do Velké čtyřky, což, je, což jsou čtyři největší společnosti na audit, účetnictví a podobně, které jsou na světě. Takže bych mohl pár let pracovat v Praze těchto společnostech, a pak třeba se v rámci společnosti přesunout někam do zahraničí. Dělám no, teoretický PR a komunikaci pro jeden, pro jeden český e-shop s přírodní kosmetikou a prakticky to zatím vypadá tak, že, že píšu na Facebook a píšu texty pro direct maily. A, a, a teď jsem se vlastně začala starat ještě o Instagram, takže ta, ta PR část teprve přijde. Já bych, chtěla, já bych chtěla někde psát. Chtěla bych psát o, ideálně svůj vlastní blog, ale jelikož o, ta, česká, ta česká populace není tak velká, aby, i kdyby to asi čet každý v České republice, tak by mi to asi pořád nevydělávalo tolik, jako kdybych to třeba psala v angličtině. Ale na to moje angličtina není tak dobrá. Takže pravděpodobně ten blog, to blogování, to bude jenom nějaký můj koníček. A pravděpodobně, co je taková druhá, nejschudnější cesta toho, co bych mohla dělat, tak je HR. Takže lidské zdroje někde v nějaké korporaci, a nabírat lidi, věnovat se třeba nějakým systémům vzdělávání manažerů. Tak asi něco, něco takového. Budu pracovat, protože si musím platit účty, takže 100%, 100 jsem si jistý, že budu pracovat od 16. června naplno od prvního, více mě za pár dnů, to už je, budu mít nějaký jako takový částečný vazek. Um, a potom, když se dopadne ten doktorát, tak to bude uh, něco, něco na pomezí, že budu mít část tam a část tam. Uvidíme, jak se to podaří zkoubit.